و رسوندن کمک مالی به ویکی‌لیکس استفاده کرد ساتوشی یکی از آخرین پست‌های خود در پاسخ به این مقاله نوشت کاش این همه توجه به مقاله دیگری جرب می شود. اما ویکی‌لیکس به کندوی زنبورهای سرخ لگت زده و دسته زنبورها حالا دارن به ما حمله میکنند. چندی بعد ساتوشی از فرم خارج شد و دیگه هرگز اثری ازش دیده نشد محبت بازار ناشناس جاده ابریشم را شد این سایت یه بازار سیاه آنلاین مواد مخدر و دیگر محصولات غیر قانونی بود و در مبادلاتش منحصرا از بیت کوین استفاده میکرد چون ردگیریش تقریبا غیر ممکنه جاده ابریشم مورد توجه سناتور نیویورک سومر قرار گرفت اون بسیار عصبانی بود و پیگیری قانونی این سایت رو خواستار شد در این دوره نرخ مبادلات اوج می‌گرفت تا فاز 2011 بیت کوین همتراز دلار شده بود و باعث ورود کاربران و سرمایه گذاران تازه شد تا جوان قیمت بیتکوین به مرز 31 دلار رسید و بعد سقوط کرد خب پس دیدیم که یه اتفاقاتی به از اون اتفاقاتی که ما فکر می‌کنیم برای کوین هم افتاده محل استفاده مختلفی که داشته باعث شده که به نوعی بهش بدبین بشن جالب براتون بگم این موضوع مربوط به سیلک رود یه دونه پادکست هم داره اگر من بتونم اونو براتون پیدا کنم شیرش بکنم اون خیلی عالیه بخاطر خاطر اینکه گوش, گوش کردنش رو میخوام بهتون بگم یه پادکست میتونید توی یه تایم خیلی خالیتون بذارید گوش بکنید اجازه بدید من ببینم میتونم درش بیارم این لینک رو که به شما هم بدم ببینید جریان از این درابده که یه بابایی اومده روی سیلک یه وبسایتی را رو ها بوده که بهش بعدها میگفتن آمازون مواد مخاطر و خب خیلی هم ازش چیز بوده و کلی معروف بهرهبرداری مختلف انجام می شده. وقتی که این سایت از کار میفته وقتی که FBI دستگیرشون می‌کنه و نمیذاره اینا دیگه به فعالیتشون ادامه بدن یه اتفاق جالبی میفته. میزان اوdosز آدم ها از استفاده مواد مخدر توی آمریکا به شدت رشد میکنه. یه تحقیقی انجام میشه بعدش، می بینن که ببینید ما توی مهندسی بهش می‌گیم سیستم داینامیک یعنی همه چی رو همه چی تاثیر داره ولی میزانش متفاوته. ببینید دیدین که مثلا یه افسری یه گروهان وظیفه‌ای سر یه خیابون، کوچه ای رو می‌گیره از اون ور ولی اس همه تو ترافیک گیر کردن. چرا؟ چون اون فقط همون تیکه رو داره می‌بینه. تاثیر تصمیمش رو روی کل شبکه نمی‌تونه به خاطر وسعت دیدش مشاهده کنه. و خب باعث ترافیک های عجیب و غریب میشه. به این میگن سیستم داینامیک وقتی که اومدن اون سایت رو داون کردن چرا دیدن که تو اون سایت آدم ها اومدن مثلا گفتن این ترکیب مثلا این ترکیب خیلی خطرناکه ازش استفاده نکنید یا از این ترکیب با این مدل استفاده کنید یعنی عملا داشتن ترین میکردن همدیگر رو. هدف من از اینکه به این نکته تاکید میکنم این هستش که ببینید بر حال این تیغ دو لبه است. و متاسفانه تا به امروز شما اکثر رسانه ها رو که نگاه میکنید به این به عنوان یک گنگ نگاه میکنند یه چیز خیلی بد نگاه میکنند و حالا یک حس بدی تو جامعه ایجاد کرده مثلا دوستانی که سریال منی هایست رو دیدن کسی دیده منی هایست سریال دولبه است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 حاله خانوم سهر آقای نوید آقای عمیر حسین خان باقری این قسمت جدیدش ما همچنان منتظریم دیگه فکر فکران سیزن آخرش میشه و جالبه که زمانی که پروفسور داشت با اون پسره که حالا اسمش رو یادم رفته داشت اه، اون، اه، تو اون زیر زمینه کامپیترهاشو میخرید و دستگاه و تحریزاتشو سیت میکرد لندن ب... ولی لندن لندن و اون پسره گفتش که بریم تو دارکوب خرید کنیم و بعد دقیقا همین اسطلاحو گفت یعنی با بیتکوین میتونیم اینا رو بخریم خب متاسفانه این اولین و با قول کاش این همه توجه مثلا به ابعاد دیگه این داستان میشد ببینید کاری که بلاکچین و کریپتوکارنسی با بانک و صنعت مالی انجام خواهد داد دقیقا مشابه کاری که اینترنت با پست انجام شما چند ساله که مثلاً برای یه دوستتون نرفتون یه نام پست کنید؟ مطمئنن خیلی آره واقعا یا اصلاً راحت‌تر روستم آخرین باری که رفتیم بانک پول نقد گیریم که بوده؟ یا قبض برق و آب و دیگه حالا فکر نمی‌کنم قبول کنه. برید تو بانک پرداخت بکنه می‌بینید چه جوری تکنولوژی اینا رو از رده خارج می‌کنه همین اتفاق هم برای بازارهای مالی خوا و طبیعیه وقتی که شما رفتی روی کوین یا توکنی که حالا تفاوته هم با هم خواهیم دید سرمایه گذاری کردی که این کوین و توکنه با قولی چی میگن تو همین حوزه سرمایه گذاری و انتقال پوله آینده بهتر خواهد داشت الان اگه کسی به شما بیاد بگه مثلا XRP میتونه بشه 150 دلار الان 20 سنته میری مثلا 100 هزار تا ازش بخری سaje خوده فکر کنی یا مثلا اتر میتونه مثلا 20000 دلار شه م... یه ذره آدم فکر می‌کنه این 20 برابر بیت کوین در بهترین حالتش مثلا میخواد سه برابر دیگه از اینجا رشد بکنه تا حالا یه باز میان مدت خب مثلا کاغذ اتره با صرف اتر میدونید اینا چیز دیگه آدم قلقلک میده که چه تصمیم خوبی بگیره خب اینا یه جلسه ما مونده بود با کلی توضیحات جانبی بحث اصول اولیه رمز ارزها رو داریم فصل دوم شامل 20 سرفصله که یه قسمت هایش توضیحات که من مثلا لینک سایت اینست که خیلی کار سخت نیست به خودتون میواررممون ولی بریم جلو بیت کوین چیه؟ ببینید یک سیستم پرداخت همتا به همتای غیر مت مرکزه آدم،, آدم به آدم میتونه پوینت به پوینت میتون این رو بفرسه نوع دارای ارزش بدون پشتوان است و پشتوان اون فقط اعتماد مردمه و اگر کسی گفتش به این پول ب... به این مثلا پول که نمیشه بهشگاه تو کشوری تعریفی داره دیگه. به این کریپتوی بدون پشتوان چجوری اعتماد کردی بهش میگیین تو به دلار بدون پشتوان چجوری اعتماد کردی. فراموش کردی 1971 نیکسون چه کلداری سر دنیا گذاشت. قابل استخراج هست 2008 ساتوششی ناکموتو، حالا فرد یا گروه خیالی که مربوط خیالی که یعنی منظور اسم مستعار، اونو اومده راه اندازه کرده چند چهنوز پیش بود داشتم که تلیویژان نگاه دیدم داشت می ایش که یه ردی پیدا کردن از این ایمیل های اولیه که ترانزکشن منظور همین که تبادل اطلاعاتی که در اون روزهای اول انجام شده بین ساتوشی و بقیه اعضای این تیم های بلکچینی که میگه احتمالاً تو لندن حضور داشته حالا دوران میگردن پیدا کنن ببینید این بابا کجاست و هر حال بیشترین تعداد بیتکوین هم دسته اون هست حد ایک سر بیشترین یک میلیونه و یک دلار معادل این, این آمار هم مربوط مثلا به چهار پنج روز پیشه حالا بگرد از این حدود چل هزار مثلا سوده سی, سی و سه چهار هزار تا بود معادل مواز... 9110 ساتوشیه حالا یه تقسیم ساده است دیگه عدد 40 میلیون و اه... چه... 40 40000 دلار رو تقسیم بر 100 میلیون بکنی یا حالا بعدش درصد درصد تعداد 1 دلار به ساتوشی برات مشخص میشه بدون پس‌مانه هست قابل جعل کردن نیست این مزیتشه دیدیم که خیلی داستان سختی حتی, حتی حمله دیداسی اگر بخواد میگم دیداس حمله 51 درصدی که بخواد بهش انجام بشه 51 درصدی نوت ها تغییر پیدا کنه خیلی خیلی خیلی کار سخت و بعیدیه توسط افراد خاصی اداره نمیشه تراکنش شفاف و قابل ردیابیه بزرگترین کمپانی دنیاست نه مدیر عامل داره نه دفتر مرکزی داره نه از جای وام گرفته و نه تحت قانون جای خاصی داره کار میکنه بلکه قانون خودش رو داره در سراسر دنیا داره کار میکنه و احتیاجی نبوده که قوانی تجارت و تجارت بین میله کشور ها و تحادی های مختلف رو رایت بکنه. و این اون تحول بزرگیه که داره توی صنعت پرداخت و اصلا حوزه‌های های مختلف حالا این داستان بلاک فقط تو حوزه مالیشه که خیلی برای ماه جذابه ما, ما درگیرش میشیم و بخریم میره بالنمما کارو بکنیم سود کنیم و اینا در صورتی که در حوزه‌های های مختلفی داره به مورد استفاده قرار میگیره که فوق ارزش عرضزش زیادی رو، ایجاد میکنه این ارزش افزود ای که ایجاد میشه از محل حذف وسطه هایی که هیچ ارزش افزود ای به کار اضافه نمیکنن تو قرارداد های اوشمن با هم جلوتر خواهیم دید. اتر و اتریوم ببینید بلاک چین بیت کوین کوینش بیت کوینه بلاک چین اتریوم کوینش اتره. پس این فقط تو ادبیات مکالمه میخوام صحیح بگی. یه موقع مثلا جایی نگیم بگن که کلاس هم رفتی پولم دادی آخرش هم مثلا نگفته بهتون این تفاوت وجود داره یه چیزی به نام وایت پیپر وجود داره که معادل فارسیش کردن سفید نامه من وایت پیپر هر جایی فارسی شده بیت کوین رو توی همین ها بالای زیر عکس من سمت می بینید تو قسمت ها اون رو حتما دانلود کنید نگاهش نگاه بهش این از نظر وایت پیپر بهتون ایده میده رو آی ها که بعداً با هم صحبت می‌کنیم 3 جولای سه نامش اتریوم سال 2013 در اومده 3 جولای لانچ شده ویتالیک بوترین این آدمی میده که اینو راه اندازی کرده پلتفرم بر پایه بلاک چین هست توسعه قراردادهای هوشمند رو روش داره سمارت کانترکت ها و شود که غیر قابل دستکاری و سانسوره یعنی یه چیز خصوصیت های شبیه بیتکوین کوین داره امن و بدون نهاد مرکزی هست و داده های غیر قابل تغییر داره دپ دیسنترلایز اپلیکیشن های روش قرار میگیرند و نکته جالبش اینه که توی این داستان شما یه سری سازمان های دیسنترلایز اتانومیوز آتون ارگانیزیشن وجود داره که سازمان هایی داره به وجود میاد که این سازمان ها بر پایه و به صورت خاص بلاکچین اتریوم هست و مدیر عاملی نداره مدیر امور اداری نداره مدیر مالی نداره همه اینا بر اساس یک سری قرارداد دارن کار میکنه یک سری اپلیکیشن هایی وجود داره که یک قانونی درش تعریف شده